Hov, skal vi Nu må jeg så lige undskyld. Velkommen til Spørg Ulla. Her hos mig kan I spørge om alt om arkitektoverenskomsten med dansk industri. Og her hos mig er der ingen dumme spørgsmål. Så spørg bare løs. Og jeg har nemlig fået et spørgsmål fra Kasper. Og han skriver... Kære Ulla, jeg er ansat jeg er på en stor tegnestor i København. Jeg tjener 44.500 kr. om måneden og er ikke steget i løn de sidste tre år. Jeg var til lønforhandling for to uger siden. Her fik jeg igen at vide, at jeg ikke kunne få mere i løn. Den eneste besked var, at de havde brugt alle pengene på lønbåndsstigninger. Håber du kan give mig, mig et godt råd. råd. Hilsen, Kasper. Kasper, jeg er godt nok glad ved, at uh, du har skrevet til mig, fordi uh, det her det er noget værd nu. Så uh, nu skal du og alle de andre lige rulle lørerne godt ud. Første meget vigtigt budskab, guldenøglen til at få mere i løn, det er virksomhedens lønpolitik. Det er simpelthen øh, jeres lønbibel. Øh, den skal I kunne udenad, selvom I bliver vågnet midt om natten, så skal I kunne synge den lige så fint. Fordi i den lønpolitik, der skal I kunne se, hvad I helt konkret skal gøre for at få mere i løn. Og lønpolitikken, det er altså, det er altså ikke bare sådan en død sten. Det er sådan et levende dokument, I hele tiden skal arbejde med i virksomheden. Og især efter lønforhandlinger så skal I evaluere den og se, om den stadigvæk passer. Så altså, det er et meget, meget vigtigt dokument øh, for, hvordan man får lønstigninger. Nummer to meget vigtige budskab. Øh, det er, Kasper, øh, når du nu ikke har fået mere løn i tre år, så er det altså øh, vigtigt, øh, at du bruger din rettighed om, at øh, du kan få din chef til helt konkret at fortælle, hvad du skal gøre for at få mere løn. Det står nemlig også her i... I overens... i. ui, det var chokoladen. Nå, det, det går. Her om hver I, der skal I læse protokollatet om, hvor der står, at I har ret til øh, at, få at vide, hvad I skal gøre for at få mere løn. Og det kan være noget med, at I skal have nogle kurser, BIM eller noget Revit, eller øh, at I skal tage noget styring eller noget. Fordi du skal ikke bare sidde der tre år og ikke få mere løn. Så øh, Kasper, lærer os lave lønpolitik uden noget. Og så får din ledelse til at komme ud med sproget om, hvad du helt konkret skal gøre. Og alt det snak, de kommer med, at de har brugt alle pengene på lønbrændsstigninger, altså det må de godt nok tage på landet med. Nu må I sgu vange lidt i lønforgningsfuret, og I skal ikke bare sidde der og kigge. Fordi gør jeg det, så må jeg sige én ting til jer, så beder de selv om det. Så. Moin. Tak for nu. Nu skal jeg så ringe. Har du spørgsmål? Kontaktforbundet, arkitekter og designere. Du ved, hvor vi er. Nu no, den til også.